Цьому цю зайняті близько двох місяців. Він, як і його товариші, під час повномасштабної війни залишився без господарів. Але від сьогодні у нього нова сім'я. Волонтери передають його місцевій жительці Галині. «Мабуть, ми собі знайшли друг друга. Це відповідно, тому це якщо підходиш як посерйозніше.» угу. «Чи є якась ім'я в собачки? Це дівчинка, хлопчик?» «Це хлопчик. З чоловіком вирішимо дому зараз». Галина покликала з собою сусідку Людмилу. Жінка також вирішила взяти собі песика. Каже, кличку поки не підібрала. «Сильно спішила, боялась, що всіх друзів розберуть, і я залишуся без друга. Відповідно, коли я прийшла, я не вирішила нічого побачити, крім того, що мені дали в ручки собачку. Більше я її не положила. Це тепер буде жити в любві, в радості, это чудо. Отримані тварин людям на перший час видають корм, медикаменти і нашийники. В акції взяли участь волонтери команди доктори Палянської. Сьогодні ми проводимо акцію присроцтва достатніх тварин. Я являюся представником ветеринарів, які потім стерилізують цих тварин безкоштовно. Також ми проводили акцію з вакцинації цих тваринок та указання якоїсь медичної допомоги, якщо це потрібно. Близько 30 волонтерів сьогодні віддавали тваринок у добрі руки, говорить волонтерка організації «Друзі Поруч» Люся Михайловська. «Під час війни ми проводимо вже другу виставку прилаштування, перша прийшла 1 вересня. Навіщо це потрібно? Дуже багато людей уїхали та покинули своїх тваринок. На жаль, вони були не стерилізовані і, звісно, ці тваринки дали потомство. Ми їх збираємо, волонтери, своїми силами». Захід тривав приблизно три години. В результаті вдалося прилаштувати 20 тваринок, говорить волонтерка. Загалом їх було близько 50. Планують і надалі організовувати подібні роздачі. А поки шукатимуть нових господарів для тварин через соцмережі. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.